Pestrý program nabídl v neděli 15. května malým i velkým návštěvníkům Den rodiny, který se letos uskutečnil v Žižkových sadech a patřil rodinám. Oblíbená akce nabídla nespočet zajímavých možností, jak strávit nedělní odpoledne. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější pohybové aktivity, a to nejen míčové hry, ale i méně tradiční sporty, jako je například curling. Letní verze zimního sportu lákala především děti, které vydržely metat hrací kameny po speciálním koberci opakovaně, několik her za sebou a u této zábavy se tvořila i fronta. O kousek dál se zase dalo vyzkoušet házecí letadlo, které si mnozí rodiče pamatovali z dětských let a do házení se tak často zapojila celá rodina. Máme tady vlastně letadla na házení, takže každý, kdo sem přijde, tak si může letadlo zapůjčit, může si s ním vyzkoušet házet, dá se lítat pojď ve dvou, nebo si může člověk zaházet i sám jako bumerang a následně, potom pokud se to člověku líbí, tak může tento produkt zakoupit. Děti se mohly přiblížit i k práci hasičů, kteří jim ochotně předvádějí. Hasičský vůz i vybavení. Nasadit si hasičskou helmu byl pro ty nejmenší velký zážitek. U stánku s první pomocí si zase mohli děti na figurínách vyzkoušet první pomoc. No, Nějaké ty rychlosti, jak už si zpíváte, skákal pes, přes ves, nebo rodič, Roničky. najít někoho, kdo tohle vás Tak, tak a hlavně volat třeba: halo pane, vy v tom zeleném tričku, prosím vás, pojďte mě pomoct, půjdete se tady kleknout proti mně, jo, a na tři se měníme. Takže pak, raz, dva, tři, výměna. V rámci dne rodiny se děti zapojili i do nejrůznějších výtvarných dílen. Malovalo se, stříhalo a zkoušeli si i další výtvarné techniky. Některé prezentace byly spojeny zábavnou formou i s podáním pomocné ruky, například u stánků Hura na logopedii. Snažíme se tedy ukázat, že, že logopedie je ve všem a vlastně cokoliv s dětmi děláte, hrajete si, tak vlastně trénujete i tu řeč. A máme tady třeba aktivitu výrobu nafukovacího bubáčka, protože dechem děti stimulují vlastně všechny orofaciální svaly, tváře, rty, jazyk, měkké patro pracuje. Takže je to taková komplexní aktivita. Bohatý program přinesl i řadu kulturních zážitků. Pod širým nebem se hrálo i divadlo. Zavolám holky, holky pojďte sem, budeme snídat a holky jdou. Holky jdou, ale jsou vám smutné. Smutné, nešťastné. Maruška tu není sedm minut a už po ní se jim stýská. Takže já ti něco řeknu, míno, jestli ta Maruška má sebou červenou čepičku a jde tím lesem, tak to je neštěstí. Jaký neštěstí? Pohádku sledovala snad největší skupina dětí s rodiči. V samotném středu Žižkových sadů se na pódiu představila formace z Hradecké základní umělecké školy Střezina. Hned vedle hlavní stage si mohli návštěvníci vyzkoušet airsoftové aktivity nebo se projet v jedné části sadů na šlapacích kárách. Aktivní odpoledne den rodiny zpříjemnily i gastronomické lahůdky, které si návštěvníci mohli u stánku zakoupit.